Seekord see, see videoteemaks on algebraliste murdude liitmine ja lahutamine. Mis teie arvate, kumb seen iseloomustas seda, kuidas käib murdude liitmine ja lahutamine? Ja mille poolest iseloomustas? Saate selle üle veel järele mõelda, sest ma hakkan videoteemaga vaikselt peale. Ja küll me varsti jõuame selle vastuseni ka. Selleks, et algebraliste murdude liitmisest ja lahutamisest aru saada, peaksid sul olema mõned eelteadmised. Need asju oleme ka korranud ja õppinud eelmistes videotes. Näiteks sa peaksid teadma hariliku murrumõistet, algebralise murrumõistet ning oskama algebralisi murde taandada ja laiendada. Ja nüüd õpime, kuidas algebralisi murde oma vahel liita ja lahutada. Aga enne kui jõuame algebraliste murdude liitmise ja lahutamise juurde, kuluks hästi ära veel üks kiire kordamine. Kuidas käis harilike murdude liitmine ja lahutamine? No, oletame, et meil on näiteks kaks viiendiku, ehk kaks osa viiest ja kolm viiendiku, ehk kolm osa viiest. Taame need kokku liita. Mis me saame? Ma annan teile kaks varianti. A, viis kümnediku ja B, 5 viiendiku. Kumb on õige? Ja õige vastus on B, ehk viis viiendiku. Miks? Sest me ju liidame ainult lugeerid. Kuna mõlemal murrul on sama nimetaja, saame lihtsalt liita kaks plus kolm äh, jagatud viiega. Ja see on viis viiendiku, eks ole. Või kui me lahutame kolmest viiendikust kaks viiendiku, siis saame tehte kolm miinus kaks jagatud viiega. Me võime seda ka järgi proovida. Võtame ühe väikse ja jagame selle viieks võrdseks osaks. Ja siin on meil näiteks kaks viiendiku ja siin on meil kolm viiendiku. Ja kui me need oma vahel kokku liidame, siis mis me saame? Viis viiendiku, eks ole. Aga mis me siis teeme, kui meil on näiteks 1 kolmandik ja 1 kahendik? Kuidas me neid oma vahel liita võiksime? Ma annan jälle variandid. A, kaks viiendiku, B, mingi muu arv. No, kas me saame neid liita samamoodi, nagu me enne tegime? Et lihtsalt näiteks murru lugejate ühed oma vahel liita. 1 plus üks jagatud, mis iganes sinna alla siis tuleb. Kuidas tundub? Ei, ei, ei, ei. Miks mitte? Sest... Murdude liitmiseks ja lahutamiseks peavad murrud olema ühisel nimetel. See tähendab, et murrud peavad alt samasugused olema. See on nagu meil need kastid. Tehed saab teha ainult siis, kui kastid all on samasugused. Siis me saame need esemed kokku panna. Kui kast all ei ole samasugune, siis ei saa neid kokku panna. Ja see oligi selle alguse video mõte. Aga kas siis 1,3 ja 1,2 on üldse võimalik liita või lahutada? Või äkki ongi lihtsalt täiesti erinevad ja üldse kokku ei käi? Ikka saab neid liita või lahutada, aga tuleb natuke vaeva näha. Kuidas? Selleks on vaja murud viia ühi selle nimetele. Võtame jälle vana hea pitsa näite ja vaatame selle näite läbi, kuidas see toimub. Nii, praegu mul on üks pizza jagatud kolmeks osaks. See on see murd 1 kolmandiks, sealt see murru nimetaja kolm. Hetke seisuga ma tahan võtta sealt ühe tükki, ehk ühe kolmandiku. Ja siin kõrval on mul veel üks pizza, mis on lihtsalt pooleks tehtud. See on see murd 1 kahendik, sealt see murunimetaja 2 ja sealt ma tahaksin võtta poole, ehk ühe kahendik. Aga kuidas ma nüüd kuidagi mõistlikult kokku loen, kui palju ma siit pitsat võtan? Niimoodi ei saa, et ma lihtsalt liidan need tükid kuidagi oma vahel kokku. Need on ju täiesti erineva suurusega pitsalõigud. Need pole oma vahel päriselt võrreldavad. Mis ma nüüd teen? No, ma usun, et te juba teate, et kui meil on matemaatika keeles 1 kolmandik pluss 1 kahendik, siis tuleb murrud viia ühisele nimetajale. Aga mida see ühisele nimetajale viimine pizza puhul tähendaks? Mida ma selle pitsaga tegema peaksin? Kas ma panen selle pizza jälle kokku kuidagi suureks tükiks või lõikan hoopis väiksemateks tükideks? Selleks, et pitsalõigud oleksid võrdse suurusega, siis ma peaksin mõlemad pitsad jagama sama paljudeks võrdseteks osadeks. Kui mul on üks pizza juba lõigatud kolmeks osaks ja teine juba lõigatud kaheks osaks, siis mida ma teen? Kas ma saaksin kuidagi kaheks osaks lõigatud pitsa lõigata kolmeks võrdseks osaks? Eh, Noh, ma saaksin lõigata mõlemast poolest ühe kolmandiku, nii et mul oleks kaks terve tükki ja siis üks kahe osaline tükk. Aga see pole päris see. Et need kaks pisikest tükki pole mitte üks kolmandik, vaid tegelikult üks kahendik jagatud kolmega, ehk me saame kaks ühe kuuendiku suurust tükki. Siin on kasu ühise nimetaja leidmisest. Kahe murru ühine nimetaja on näiteks nende korrutis. Kahe ja kolme korrutis on kuus, ehk kuus on nende ühine nimetaja. Vaatame, mis juhtub, kui me üritame jagada mõlemad pitsad kuueks osaks. Noh, kolmeks osaks jagatud pitsaga on väga lihtne, kõik kolm tükki tuleb lõigata pooleks, Ja kaheks osaks jagatud pitsaga saab ka mõlemad pooled, jagame kolmeks. Ja saimegi mõlemad pitsad kuueks võrdseks osaks. Meil ei ole ühtegi imeliku ülejäänud või mitmes täiksemast jubist koosnemad plönni. Ja nüüd see üks kolmandik, mis mul siin esimeses pitsas oli, mitu osa see nüüd on, nüüd on selle asemel kaks väiksemad pitsalõiku, eks ole. Ehk kaks osa kuuest, ehk kaks kuuendiku. Ja see üks kahendik, see on nüüd kolm väiksemat pitsalõiku, ehk kolm osa kuuest. Ja kui me nüüd liidame need omavahel kokku, siis me saame viis kuuendiku. Need on viis osa kuueks jaotatud pitsast. Kuidas seda veel matemaatika keeles väljendada? Ühe kolmandiku ja ühe kahendiku ühi selle nimetajale viimiseks oleks vaja kolmest siin nimetajas saada kuus. Ehk siis korrutada kahega murunimetajat. Ja alati tuleb siis sama ka korrutada ka murulugejat. Saame kaks kuuendiku. Ja ühe kahendiku puhul on vaja siis siin nimetajas kahest saada kuus. Selleks korrutame kolmega. Ja teeme sama ka murulugejaga. Saame kolm kuuendiku. Ja meil on kaks kuuendiku pluss kolm kuuendiku. Ja nüüd, kuna me märkame, et murunimetajad on võrdsed, siis me saame lihtsalt lugejad oma vahel liita. Kaks pluss kolm. Ja alla nimetajasse jääb kuus. Ja vastuseks saame 5 kuuendiku, täpselt nagu pitsadega. Nii palju siis meeldetuletuseks harilike murdude liitmise ja lahutamise kohta. Olgu, see oli ilmselt mõne jaoks täiesti elementaarne, Ma tein, õh, miks sellist elementaarset asja üldse nii pikalt jauda, aga tänu sellele me saame nüüd asuda selle kallale, kuidas käib liitmine ja lautamine algebraliste murdude puhul. Mis te arvate, kuidas see võiks käia? No, võtame, et meil on a endiku plus BA-endiku. Mis nüüd juhtub? Kas me saame lihtsalt liita A plus B ja alga B plus A? No, kui harilike murdudega ei saa, siis miks peaks algebraliste murdudega saama? Tegelikult ongi nii, et algebraliste murdudega käib kõik samamoodi nagu harilike murdudega. Täpselt sama põhimõtte, liitmiseks ja lautamiseks on vaja viia ühisele selle nimetajale. Ehk kui meil on A peendiku pluss B aandiku, siis meil on vaja leida miski, mis oleks nimetajate B ja A ühine nimetaja. Ja selleks sobib näiteks A ja B korrutis AB. Viime mõlemad murrud sellele ühisele nimetajale. Selleks laiendame murdu ab Aga. a -ga. Ehk meil on A korda A jagatud B korda A. Ehk A ruudus jagatud AB. Ja laiendame murdu ba andiku b -ga. ehk me saame B korda B jagatud A korda B. Ehk B ruudus jagatud BA-ga. Aga BA on ju võrdne AB-ga. Ja mis me siis saame? Me saame A ruudus plus B ruudus jagatud Ja ega me siin eriti midagi rohkemat teha ei saagi. Rohkem seda avaldist lihtsustada pole võimalik. Mis tähendab seda, et kui meil on päriselus selline avaldis, siis me lihtsalt arvutaksime igakord selle nii-öelda eeskirja järgi eraldi välja. Sõltuvalt siis sellest, mis on selles avaldises a-väärtus ja mis on b-väärtus. Ja täpselt samamoodi toimetaksime siis, kui meil oleks lahutamine. No näiteks oletame, et meil oleks avaldis x plus 1 jagatud y-2x jagatud 3y. -ga. Mis siin siis teha tuleks? Kas nüüd saame lihtsalt lahutada lugejad oma vahel ja nimetajad oma vahel? Ei saa! Siin tuleb jällegi leida murdudele ühine nimetaja. See kord on mõlemas nimetes midagi ühist, on sama muutuja Y. Siin meil pole isegi vaja korrutada Y ja kolme Y omavahel. Me ju näeme, et kui esimese murru nimetajas olevat Y korrutada kolmega, saaksimegi kolm Y. Ehk siis laiendame ainult esimest murdu kolmega ja saame avaldise sellisele kujule. Ja kuna nimetajad on ühised, saame ja siit omakorda saame sulud avada. Ja mis võimalust me siin veel näeme? Aigu kui hea, saame siit ju veel kolm xist lahutada kaks x saame ühe liikme vähemaks. Ehk 1x plus kolm jagatud 3 y Ehk x plus kolm jagatud kolme y Ja see jääbki meil vastuseks. Rohkem me lihtsustada ei saa. Noni, mis sellest videost meelde võiks jääda? Me kordasime üle, kuidas käib harilike murdude liitmine ja lahutamine ja õppisime seda, et algebraliste murdude liitmine ja lahutamine käib samamoodi kui harilike murdudega. Ehk kõige olulisem on viia murud ühisele selle nimetajale, siis on võimalik liitmis- ja lahutamistehteid teha. Kui nimetajas on midagi erinevat, siis ei saa liitmisega lahutamistehteid teha. Enamasti tähendab ühisele nimetajale viimine murdude laiendamist. Ja nii ongi. Aitäh vaatamast ja kohtumiseni.